1. Obývateľná zóna Bezpečná, zabezpečená, minimálny počet entid Úroveň 1 je druhou úrovňou backrooms Úroveň 1 je veľký rozliahalý sklad, ktorý má betónové podlahy a steny Odkrytú výstuž a nízko, nízko vysiacú hmovu bez javného zdroja A sa často spája do kondenzácií a vytvára kaluže na podlahe v nesúrovných oblastiach Na rozdiel od úrovne 0 má táto úroveň stály prísun vody a elektriny, čo umožňuje neobmedzené bývanie cestovateľom za predpokladu, že prímu vhodné opatrenia. I tiež oveľa rozsiahlejšia. Má schodiska, výťahy, izolované miestnosti a chodby. Debny so zásobami za náhodne objavujú amiznu. Často obsahujú zmes životne dôležitých predmetov. Jedlo, mandľová voda, batérie, plachty, zbranie, oblečenie zdravotnícky materiál a iné, ale taktiež náhodné predmety. Rôzne súčiasky do aut, škatule pasteliek, použité srejkačky, čiastočne spálený papier, živé myši, myši v katatonickom stave, ktorými boli vpichnuté neznáme látky, šnurky toto pánok, drobné zvesky ľudských vlasov. K prepravkám by sa malo pristupovať opatrne zrádov na jeho obsah, sú však cenným zdrojom. Okrem toho sa na stenách a podlahách objavujú nedokončené hrubé maľby a kresby bez zjavného pôvodu alebo významu. Je známe, že menia svoj vzhľad a miznú, keď nie sú v priamom zrnom poli alebo keď nie sú osvetlené. Sietidla úrovne 1 sú náchylné na blikanie a zlyhávanie v nekonzistentných intervaloch. Keď tomu dôde, zásoby môžu nevysvetliteľne zmiznúť a neočakávane sa môžu objaviť nepriateľské entity. Tieto entity zriedka útočia v skupinách a majú tendenciu vyhýbať sa svetlým oblastiem veľkým zrobaždeniem ľudí. Odporúča sa mať za sebou spodľahlivie zdroje svetla a batoh, v ktorom budete mať všetko, čo nechcete stratiť. Úroveň 1 je domovom rozbočovačom. Komunity a základne HES Hlavná expedičná skupina Základňa Alfa Toto je ich prvá základňa. Že je tu asi polovica týmov skupiny, kde sídlie najmä preskumníci a za základne sdielané NOBS Základňa je blízko jedného schodov úrovne 1. Silne chránená pred rozbami ako sú útoky entity. NOBS Neutrálna obchodná skupina Backrooms pevnosť obchodníkov. Pevnosť obchodníkov veľký komplex pripĺňajúci mesto. Okolo 412 obyvateľov neznepriateľných vlastní zákonu spoločenskú infraštruktúru hlavný zasobovací úzel pre cestovateľov trezor obchodníka. Je zriadený skladovací na úrovni 1. Držuje komunikáciu a predielské vzťahy s HES. Tomová je Vidie ju Tom, bývalý šéf kúchar pred prepadom do reality backrooms. Má veľa skladovaných potravín, ktoré doplňa NOBS každých pár mesiacov. Tom je prívetivý automizický človek a jeho jedáleň slúži ako malé sociálne centrum. Vchody a východy Vchody Dostať sa sem môžete z úrovne 0 prepadom cez úroveň. Táto úroveň má veľa vchodov. Otváranie obyčajných dverí v mnohých úrovniach má veľkú šancu z úrovne 1. Okrem toho vyliesť na jeden zo stromov v úrovni 11,1 sem taktiež vyústil. Koniec 5. udalosti v úrovni 92 a dokončenie kráľovej skúšky v úrovni 94. To všetko sú spodáľové spôsoby návratu na úrovni 1. Východy Úroveň 1 môžete opustiť jednoduchým pokračovaním v prieskume Backrooms. Putovanie po ktorejkoľvek predloženej chodbe často vedené na úroveň 2. Nájdenie dier v stene vás zavedie na úroveň 19. Tam, kde sú na strope maťby, prejdete cez stenu a budete na party. Dozatočný materiál. Obnovené dokumenty. Nasledujúce poznámky boli získané z rôznych miest na úrovni 1. Nebol nájdený žiadny zielný zdroj. Umelec vo mne žije, umelec vo mne zomiera. Nezostaneš na Afterparty? Spálte moje posrané telo. Modrý vteak ťa láka. upokojuje ťa, prídeš sa tu cítiť bezpečne. Čierna dáma na h5 a šachmat. Sledujú hodiny, finálne prvotstvo sa blíži.